أعزائي المشاهدين أهلاً وسهلاً فيكم في هذا الحلقة الخاصة اللي نبغى نحلل فيها اللقاء الخاص حق سمو الأمير محمد بن سلمان بالأمس مع الأخ عبدالله ندافر طبعاً حتسمعوا تحاليل كثير عن هذا الموضوع لكن أنا حابب أعطيكم رأيي من وجهة نظر سعودي مسيحي اول شيء أبغى اتكلم فيه التوقيت التوقيت مهم امس صادف تقريبا بالاسبوعيه الاولى من المذبحه حقت الارمن وطبعا اللقاء صار بعد ما حطت البوست على الفيسبوك اذا ملاحظين حق مذبحه الارمن الذكرى الثانويه وهذا المذبحه صادف انه الرئيس الامريكي جو بايدن واخيرا اعترف بها بشكل رسمي طبعا هذه رساله مهمه احنا الحين المشكلة لأنه السعودية تبغى تنتقل من مرحلة البترول إلى مرحلة الاعتماد الذاتي طبعا تركيا ما حتكون مبسوطة من حاجة زي كذا لكن بالنهاية احنا نبغى نشوف مصالحنا أنا طبعا تعرفوني يعني أنا ما أعرف أطبل ولا أزمر للحكام يعني لما كان تتذكروا لما كانت الحرب مع سوريا وقفت أنا ضد هذا الموقف وقلت رسالة سلمان للملك سلمان خادم الحرمين الشريفين وقلت انه يا ريت تغير اسمك من خادم الحرمين الشريفين لخادم الشعب. طبعا الامير محمد هو ولده فراح اخذها واشتغل عليها مش بس اخذ المسمى ولكن عمل عليه. فهذا الشيء يعني ننتبه له ونسلط الضوء عليه. لانه احنا هدفنا انه نشوف كل شيء حسن ونسقله زي الحجر اول ما تجيبه من المحجر تلاقيه ما, ما له اي شكل لكن تسقل فيه تشكل فيه إلى ما يصير شكله حلو بعدين تقدر تستخدمه في البناء يعني شوفوا الهرمات مثلا اوكي فتكلمنا على التوقيت في عده اشياء بتكلم فيها بصراحه طبعا انا حطيت بوست في 3/2/2020 على الفيسبوك اتكلمت عن رؤيه 2030 وقلت انه هو ما ادري الامير محمد بن سلمان عارف عنها ولا لا، لكن 2030 حتكون مر 2000 سنه بالضبط على بد خدمه السيد المسيح له كل المجد. طبعا انا قلت لكم انا بعطيكم وجهه نظر سعودي مسيحي لهذا اللقاء تحليل. رايي انا انه المتواضع انه هذه 2030 هي رؤيه من الله طبعا احنا عارفين انه الملوك وقلوب الملوك بين يدي الرب يقلبهم وكيف يشاء فامين الرب يشكل قلب هذا الامير محمد انه يتمم مشيئه الله على الارض امين امين الاشياء اللي كمان حابب اصلط الضوء عليها مش حتكلم طبعا عن انه حافظ الارقام بالملايين وال... يعني بشكل دقيق جدا مما يدل على انهم هو مش حافظ هو فاهم وعايش الوضع فانت مثلا لما تيجي تبغى تلقي محاضره وتكون فاهم ايش عم تقول ما في داعي يكون قدامك مثلا ورقه ولا شيء زي زي انا لكن معناته هو فاهم كل حاجه يقولها لانه طبعا هو خريج قانون وطبعا احنا عارفين كل الادارات اللي يديرها خريجين القانون هذول دائما تكون ادارات ناجحه. انا اقول لكم من خبرتي لما عشت مع منظمات مسيحيه فالمنظمات اللي دائما يكون فيها محامين بيكونوا اخذين الرئاسه او على الاقل من البورد هذول دائما تلاقيها منظمات ناجحه، فامين الرب ان شاء الله صالح من يشتغل في بلدي ويشتغل في قلب الامير الشاب محمد بن سلمان. نبى نصلي طبعا احنا مطلوب مننا كمسيحيين نصلي لحكامنا والسلاطين. طيب وهذه طبعاً حفظ الأرقام هي بركة يعني تقريباً كان عم أبوي الله يرحمه عم سالم الفريخ كان يحفظ الأرقام وكان الأمير أحمد كل يوم سبت بعد ما تغرب الشمس يروح يصهر عنده عشان يسمع تاريخ أبوه لأنه هو أصغر عيال الملك عبد العزيز عموماً هي هذه البركة موجودة تقريباً عندنا في القبيلة لاحظت أنها موجودة عند الأمير محمد بن سلمان فأمين أن الرب يباركه طيب حاجة مهمة جدا لاحظتها انه قال انه حنفضل متمسكين بالقران والسنة. طيب احنا كمسيحيين نبغى الانسان يصير مسيحي مش بالسيف ولكن بال بالاقتناع. وإذا ما صار مسيحي ايش نسوي؟ نحتفظ فيه كأخ عزيز علينا. حتى شوف مثلا تلاقي بولس الرسول قال إذا امر إنسان مؤمن وزوجته غير مؤمنة يعني هو آمن لأنه عم يتكلم مع ناس في بداية التاريخ المسيحي إذا هو آمن ومرته ما صارت مؤمنة فلا يتركها والعكس صحيح كمان لو الحرمة صارت مؤمنة والرجال مش مؤمن فلا تتركه ولا هو يتركها ليش؟ لأنه الزوج تقدس في الزوجة والزوجة تقدست في الزوج يعني المسيحية مش جاية تهد بيوت ولكن جاية تبني بيوت ف أنا عجبني أنه طبعاً نتكلم عن الأحاديث المتواترة والأحاديث الأحادية مما يدل على أنه فاهم وبصراحة أنا لو درست بالثن... لين الثانوية وبالجامعة درست كلية العلوم كانوا يعطونا ثقافة إسلامية بس ما كنا نعرف عن هذه الأشياء، لكن اللي يبغى يعرف عن الأحاديث المتواترة والأحادية والحاجات دي لازم يكون مطلع أكثر ومتعمق على الأقل يكون دارس شريعة إسلامية في كلية مثلاً في البكالوريوس أو تخصص حديث أو حاجة زي كده. فهو الامير مما يدل على انه فعلا اطلع على الاحاديث وهذا الشيء يحسب له مع انه مش مطلوب منه لانه هو دارس قانون. معي؟ متبهين يا جماعه الخير؟ طيب انا عجبني تعليق لو قال انه طبعا المشاريع لازم احنا عارفين كلها من زمان هذه السعوديه لما تبغى تسوي مشروع ولا مصنع ولا اي شيء بدراسة الجدوى اول شيء انه ما يتعارض مع الشريعه الاسلاميه، ثاني شيء انه يكون له فائده على الدوله، ثالث شيء له فائده على المواطنين وهكذا. بالنسبه لا يتعارض مع الشريعه الاسلاميه بالنسبه للاحاديث هو قال انه الاحاديث يجب ان تفسر حسب مصلحه البلد. هذا الشيء ملفت للنظر يا جماعه الخير. بس هو هو التفكير الصح هو التفكير الصح ليش لانه شوف انا درست الحين مع مدير القناه دوره في تفسير الكتاب المقدس ففي طبعا مبادئ نمشي عليها فضمن المبادئ واحد من المبادئ مهم جدا انك تحاول تفهم ايش كان الرسول عم يقول لاهل كورنثس مثلا او اهل افسس او من زمان هذه من 2000 سنه ايش كانت الرساله ونحاول نفهم ايش المغزة ونحاول نطبقها على هذه الايام وكيف نطبقها على حياتنا هذه الايام عشان نعيش حياة الانجيل حياة القداسه بدون ما نفقد هويتنا حتى تكلم فيها الامير قال احنا سعوديين مثلا نتكلم عن اللبس طيب وهذا كمان يجاوب على كثير الناس برد على كثير ناس يقولوا لي ما دام صرت مسيحي ليش ما باسم خالد ولا يقولوا لي انتم ما دام صرت مسيحي ليش لسه تلبس الغطره والعقال والشماغ والبشت يا عمي هذه ثقافتنا انا اللي صرت مسيحي هنا لكن من برا انا لسه سعودي ما تغير من برا اللي تغير من جو والرب فاحص القلوب هو قال انا ابغاكم لما تعبدوني تعبدوني بالروح حديثه مع السامريه في يوحنا 4 ويا رب يطلب هدول العابدين امين في شيء مهم كمان اللي ركز عليه اللي هو الاخ عبد الله والزميل عبد الله المدافر قال انه الامير ركز على الشرع الاسلامي هو صح ركز على الشرع الاسلامي وجههت نظره هو اللي هي انه نفسر الايات والاحاديث على حسب مصلحه البلد وهذا شيء جيد وتفكير سليم مية بالمية قبل ما تنتهي اللقاء كان قال شيء مهم وأظن السعوديين كلهم حينبسطوا منه اللي هو قال أنه الصفة حلوة بالسعودي أنه ما يخاف السعودي شجاع وهذا صح مية بالمية ولو كان السعودي خاف ترى ما لقيتني قدامك وأقف على الشاشة وأتكلم عن المسيح بكل جرأة وبكل قوة لكن الرب صالح ليش؟ ليش السعودي ما يخاف لأنه في آية بالكتاب المقدس تقول أنه الخوف خطية فاحنا عايشين كثير من عاداتنا وتقاليدنا مبنيه على تعاليم المسيح، مما يدل على انه ابائنا واجدادنا كانوا اللي يعني في جزء من الجزيره العربيه كانوا مسيحيين زي قبيله حجازين مثلا بالاردن هذول. وفي عندك اللي كانوا يهود، بس كلهم طبعا صاروا مسلمين وهذا، لكن احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم الزينه اللي ورثوها ابا عن جد. امين؟ فهذا أنا رأيي المتواضع يا جماعة الخير بخصوص هذه الرؤية اللي تكلم فيها الأمير محمد بن سلمان بعد مرور خمسة سنين على الرؤية ونشوف ايش اللي صار وايش اللي بصير من خلال هذه الرؤية. طبعا زي ما قلت لكم أنا كان في عندي بوست حاطه في 3 2 2020 قلت إنه هذه المدينة نيوم اللي هي من ضمن خطة 2030 مش حتقوم ما لم يكن اسم المسيح وتوقيعه عليها. ليش؟ لانه 2030 بالضبط حيكون مر 2000 سنه على بدايه خدمه المسيح، ورقم 2002 اوكي يدل على الابن. يعني طبعا احنا عندنا عارفين انه كل رقم له معنى، فرقم اثنين يدل على الابن. امين امين الرب اللي بدا لانه هو البدايه والنهايه، هو الكامل ما دام بدا اكيد حيكمل للمنتهى واشوف بلدي الحبيبه تتقدم وتزدهر بالمسيح يسوع وصلوا معايا عشان حكامه وعشان الأمير الشاب اللي هو من عيالنا الأمير محمد بن سلمان الرب يعطيه حكمة ويعطيه فهم عشان يقود هذه المرحلة الجاية بكل توجيه من الروح القدس والرب يكون معه ويتمم مشيئته في بلد الحبيب وفي شعب الحبيب بالمسيح يسوع آمين